الرياض اتمام وزارة حقوق الانسان الاسلاميه ومجلس العلم والندوبيه تنشكر الجميع اللي ساهموا في ايجاد هذا الحفل البهيج تنشكر الاساتذه تنشكر اعضاء الجمعيه لجنه التحكيم اعضاء لجنه التحكيم الاساتذه مشكوره فاطمه بكاري الاستاذ سيدي محمد فضول الاستاذ نور الشقاره جميع الاساتذه جميع الاباء جميع الامهات جميع الوالدين اللي شاركوا معنا بدايه اقول لكم <تصفيق> كلكم فائزين يا تصفيقة حلوة على الجميع. مشاهدتكم، مشاهدتكم قيمة التلاوات الرائعة جميعها فائزة ولله الحمد عند الله عز وجل عندنا جميعا نفتخر بكم ونفتخر بكم. إلى أن اللجنة لابد هذه هي قانون المسابقة كتبنا وتنشوف بأن اللائحة طويلة إن شاء الله نزوحا عند الرغبة لأن لجنة رأت مجموعة من الأصوات ولكن تحية إجلال وتقدير جميع إن شاء الله عتوقفوا جميع الآباء جميع الأمهات لسمحتوا تحية إجلال وتقدير نوقفوا جميع إن شاء الله لأننا الآن بغينا النبي لأنني حسيت بأننا كنا في جو المسابقة وقبل ما نعلن على النتائج حسيت بواحد الجو اللي هو أليف جو رباني خيم الحزن وظهر على, على جوارح وعلى اعتصامات وعلى وجوه جميع الاباء وجميع الامهات لرفعت الاجرة تكريم المتسابقه التلميذه الواهبه المقرقه هناء سليم فقه حرة. خليلي خليلي <تصفيق> خليلي تكون قد قدراتكم فقه حرة على نتمنى كل أم حاضره أم ديالها حاضره تفضل معنا الام ديالها الام ديال هنا لا تنسي حاضره تفضل تفيقات حاضره على هنا هناء اسمينا تفيقات حاضره على الام ديالها اجل حده الاستاذه الام ديالها حاضره معنا الان لارتاح اللجنه تكرم الام الاسم كريم اسم كريم ناديه ناديه حراتي استاذه هنايا الام الفاضله الطيبه اللي التربيه ديال الوليدات ديالها تفريقات حاره على الامهات الوليدات ونجعلنا الوليدات هنا شنو تقرا هنا؟ سبع شنو المؤسسه؟ ماء العينين ماء العينين كمل معناها اذا تفريقات اخرى على مره اخرى على هناء هي اول تتفقوا معناها أول مشاركة أقول ذاتي تتفق معي وأول الموت الثاوئة الصحه لك صحة لك العافية والسعادة والله عز وجل